Результат показав не дуже добрий, але є над чим працювати. Хотіли би, звісно ж, краще. Так, шпажисти з Києва Владислав Ремес говорить про свій бій із суперником зі Львова, який відбувся в рамках командних змагань серед кадетів. Готується, розповів, здобути перемогу для своєї збірної Кирило Лепканич із Ужгорода. В особистому заліку спортсмен уже має медалі. У групі я мав е, одну поразку, потім в мене були Сильні суперники по віці, і дуже-дуже в такій боротьбі я всіх перемагав. І в фіналі я змагався з хлопцем зі Львова і виграв з рахунком 15-9. Спортсмени з Ужгорода на Чемпіонат України з фехтування на шпахах серед кадетів і юніорів приїхали кількома командами, розповів тренер Сергій Горецький. Ми привезли дві команди хлопців, одну команду дівчат, і сьогодні у нас доїжджає ще дві команди юніорів. Ось і доїжджають у нас ще чотири дівчатки. Тось, тобто ми теж виставимо дві команди дівчинок на юніорах. Загалом, участь у змаганнях беруть 250 фехтувальників більше, як з 10 областей України, розповіла одна з організаторок чемпіонату Катерина Юрковська. Це чемпіонат, який є рейтинговим. Наші учасники займають коефіцієнт цих змагань на свій результат множить, і далі просуваються по рейтинговій таблиці і їм дають ем, бали за те, щоб вони далі могли виступати на світових першостах. Кожен шпажись за команду на змагальну доріжку виходить тричі, каже суддя чемпіонату Віталій Мартинюк. Командні бої відбуваються. Три на три, але в команді чотири чоловіка, один – запасний. Три людини, кожен з кожним провести бої, вони ведуться до 45 уколів. І, ну, одна зустріч до п'яти уколів і так сумується загальний результат до 45. Я ставлю ставки дуже хороші на свою команду. Я дуже хочу, щоб моя команда сьогодні була на підсталі. Але подивимось дівчата також сюди приїхали за перемогою, будемо змагатися і дивитися, хто сильніший. Так про свої плани на командні змагання з фехтування розповідає хмельничанка Устіна Огон. Цим видом спорту вона займається четвертий рік і є учасницею міжнародних змагань. Я їжу по етапам Кубка світу, я на, на даний момент зараз шоу -шо в рейтингу України по кадетам на етап Кубка світу в Кобенфорці я програла за полуфінал. Мені не вистачило одного кола до того, щоб встати на підвістал. Чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів і юніорів у Хмельницькому триватиме до 6 листопада. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, новини на суспільному Хмельницький.